Victor Ponta dezvluie un moment crucial din vila Serei, discuie cu Coldea Covesi. Fostul premier Victor Ponta a într-un interviu pentru stiri pe că imediat după pierderea alegerilor prezidențiale a avut o discuie cu Iohannis, în care au convenit ca el să meargă mai departe ca premier. Ulterior, au început problemele cu dosarele pentru el, Liviu Dragnea. În seara alegerile prezidențiale am vrut să mi-i dau demisia imediat. Am i plecat din ar câteva zile. După ce m-am întors, am vrut să am o discuie cu Claus Iohannis. M-am văzut cu domnul Iohannis în primele zile din ianuarie, la Cotroceni. Eu i-am spus un lucru: am majoritate în Parlament, pot să guvernez în continuare. Avei eu problem cu asta? A zis ce nu i-am început să de despre ambasadori, despre alte probleme. Am avut o relație normal cu domnul Iohannis, când a venit Ova la mine se, mi spun ce tot este chemat la mi a spus că el tot întreab de mine. Am mers la SRI, la cadui se vorbesc cu domnul Maiori cu domnul Coldea. Am acolo i domnul Coldea a chemat-o pe Laura Codroacovesii. Acea a fost ultima mea discuie cu doamna Covesi. I-am zis, doamna procuror, e amâneles, ce subordonai dumneavoastră cheam senatorii i deputa la DNA, se spun de mine. Ea a spus ce nu e adevărat, ce e o ce se va interesa. Îmi era evident ce mă -mi minte, me mai pricep eu la oameni, a spus Victor Pontă, pentru stiri pe sursero. Întrebat dacă i s-a perut ce întrecol de povesi era o relaie de subordonare, Ponta a explicat cum a fost conversa ea. Impresia mea este ce domnul Coldea a pus mâna pe telefon, a sunat-o pe și a venit imediat. Discuia a fost, Codroa vino, te rog, până aici, a adugat pontă. Ponta. Ponta arată momentul în care i-a dat seama ce Znai O'Hannis continuu jocurile a fost condamnarea lui Liviu Dragnea, în dosarul referendumului. A venit momentul condamnului lui Liviu Dragnea, moment în care i a fost evident faptul ce ne-au min aici ce ei își continuau propriile jocuri. Eram la mine în birou, cu Liviu cu alii oameni îi urmărăm la televizor. A venit condamnarea, Liviu era foarte, foarte suprat. El mi-a zis ce vrea să plece, să-mi dea demisia ei, i-am zis și îl susțin în continuare. i a rugat doar ca la Ministerul dezvoltării să opune pe Sevils Haideh, am acceptat. L-am întrebat ce facem la partid. mi-a zis să las fund ce eu plec în Brazilia, să-mi trag suprarea ei, vede eu ce se mai întâmplă. A, se scrie istoria, ca să ne legem cine a plecat primul. Domnul Dragnea a plecat, eu am rămas, a explicat fostul premier.